جهاد سازندگی که بلا فاصله با انقلاب پنجاب و هفت برقرار شد آیا همان عملی کردن اصول انقلاب سفید نیست شاه در این مورد چنین میگوید آبادانی و مسکن دو اصل دیگر از اصول انقلاب به ترویج و آبادانی و به نوسازی کشور اختصاص یافته است این دو اصل اصول هشتم و یازدهم انقلاب است که اولی در سال 2523 و دومی در سال 2536 اعلام شد اجرای اصل اول از این دو اصل را سومین سپاه انقلاب ایران یعنی سپاه ترویج و آبادانی عددار است این سپاه مراکب از کارشناسان علمی و فنی جبان کشور اهم از مهندسان رشتههای کشاورزی ساختمانی راهسازی برق و مکانیک و سایر تأصیل کردگان رشتههای فنی و مهندسی است که قسمتی از دوره خدمت وظیفه خود را در روستاهای کشور میگذرانند و معموریت آنها کوشش در بالا بردن سطح زندگی روستایان، آشنا کردن آنان با اصول تازه کشاورزی، کمک به ازدیاد تولیدات دامی وزرائی، توسعه و ببود و تربیج سناگی روستایی و راهنمایی روستایان در امور مربوط به آبادانی و نوسازی روستاها هست، در همه این موارد برنامه های آموزش نظری با آموزش عملی همراه است. انقلاب فرهنگی انقلاب فرهنگی که در همان روزهای نخست انقلاب پنجا و شروع شد چیزی نیست جزن که شاه برنامه ریزی پنداری دیده، گفتاریده و رفتاریده است، ایشان چنین میگوید در اجرای این اصل استقرار گیت نظام آموزشی مشخص و همهجانبه در کشور ضروری تشخیص داده شد این موضوع نخستین بار در کنفرانس آموزشی رامسر در مرداد ماه 2527 زیر نظر خود من مورد بررسی قرار گرفت و بدین ترتیب این کنفرانس به صورت نقطه اطفی در تحول آموزشی کشور درآمد در پایان این کنفرانس برنامههای کلی این تحول طی سندی که منشور انقلاب آموزشی نام گرفت مشخص شد و برای اولین بار هدفهای آموزشی کشور روشن گردید ایشان ادامه میدهد مبارزه با فساد دو اصل چهاردهم و همه انقلاب ناظر بر مبارزه با فساد یعنی با عاملی مخرب و منفی است که درست نقطه مقابل روح و فلسفهٔ انقلاب ایران و مخالف با تمام اصول این انقلاب است اصل چهاردهم انقلاب مبنی بر تعیین و تثبیت مداوم قیمت توضیح سحی ها بر اساس سود عادلانه مبارزی پیگیر با استثمار مسرب کنندگان و پایان دادن با عادت ناپسند گران فروشی پاسخگوی بعض نامطلوبی بود که ابزایش تورم و بالا رفتن منظم قیمت ها برای سلامت اقتصاد کشور در پیش آورده بود تا کنون ولی خبر از این مبارزه با فساد که میتواند هر نظام سیاسی را با تعدید جدی روبرو کند نیست شاید به زودی این کار صورت گیرد. نظام تکزبی در نظام تکزبی جایی برای اعذاب مختلف وجود ندارد در کتاب به سو تمدن بزرگشه چنین میخوایم همه اصول نونزدهگانی انقلاب که دوستی کلی در آنها داده شد اکنون اصول حاکم بر زندگی ایران امروز و راهنمای جامعه ما در مسیر پیشرفت هستند و در مورد سایر اصول اعتمالی آینده نیز مسلما چنین خواهد بود مردم ایران که کلیه شعون مادی و معنوی زندگی ایشان در ابعاد مختلف تحت دستیر اصول انقلاب قرار دارد و در همه امور روزمره و برنامه های کوتا مدت و درازمدت شخصی و اجتماعی و ملی خیش با آنها از نزدیک در ارتباطند طبعا با این اصول آش... آشنا هستند و از راه وسایل مختلف خبری و ساگر وساگل نیز به طور مستمر اطلاعات تازه در این مورد به دست میآورند. با این همه این آشنایی و اطلاع روزمره پاسخگوی کافی این نیاز نبود که روح و ایدولوژی انقلاب ایران به مفهوم کامل و عمیق آن و از همه جنبه و زبابت, زبابت مورد مورد تعلیل و بررسی قرار گیرد. و در حد اکثر ممکن به حد اکثر افراد شناساندش شود تا بدین ترتیب راه برای شرکت آگاهانه آنها در پیشبرد انقلاب و اظهار نظرها و راهنماییها و نوآوری ها و البته انتقادهای سازنده و مثبت آماده گردد چنین مشارکتی برای پیشرفت انقلاب ضرورت کامل دارد زیرا این انقلابی است که خاطر مردم ایران و با تأیید قاطع ملی صورت گرفته است و باید اجرای آن به بهترین صورت ممکن ادامه یابد لازمی این کار وجود یک سازمان عظیم ملی و سیاسی است که با همه مردم ایران و تمام قشرهای جامعه ایرانی سر و کار داشته باشد تا بدین ترتیب عموم افراد ملت در لبای آرمانهای مشترک در آن گرد آیند و در این چارچوب کلی نظرات و های مختلف خود را که طبعا بر حسب اختلاف سلیقه و اختلاف برداشتها و رویات با یکدیگر تفاوت دارد و باید هم تفاوت داشته باشند با یکدیگر میان گذارند و از راه گفتشونور سازنده به رفع مشکلات حمت گمارند و مراجع اجرایی را نیز در رف آنها یاری دهند ایجاد چنین سازمان عظیم سیاسی و ملی به صورت تشکیلاتی پایدار و فراگیر با زیر از اصول فلسفی و اجتماعی انقلاب در واقع تضمین آینده ملی است و بر اساس احساس این ضرورت بود که من به عنوان مسئول سرنوشت کشور و به عنوان فرمانده انقلاب تشکیل این سازمان را به نام حزب رستاخیز ملت ایران در یازده اسفند ماه 2523 اعلام داشتم بدین ترتیب این حزب عنوان مظهر یک و پیوستگی ملی پیریزی شد تا در آینده یک مکتب واقعی میهن پرستی و کار و کار در اجرای اصول انقلاب ایران وزیر بنای معنوی و فکری جامعه ایرانی در مسیر تمدن بزرگ باشد. حزب رستاخیز ملت ایران با این رسالت به وجود آمد که نه تنها یک حزب فراگیر سیاسی بلکه در عین حال یک کانون فکری و فلسفی برای همه مردان و زنان ایرانی باشد. خانهی باشد که در آن احزای خانواده بسیار بزرگی که ملت ایران نام دارد به دور هم گرد آیند و اندیشه ها و ترهای سازنده خیش را همراه با مشکلات و مسائل خانوادگی با یکدیگر در میان گذارند و تجارب و نظرات و آراب و پیشنهادهایشان را ارائه دند و راهی را نیز که برای اجرای آنها مناسبتر می‌دانند عرضه دارند چنین برداشتی زامن تأمین ارتباط دایم قوی مجریه با همگی افراد ملت است تا بدین ترتیب از یک سو تصمیماتی که در سطح عالی اجرایی برای پیشرفت امور مملکت گرفته می‌شود از راه حزب به عموم افراد ملت منعکس شود و سوی دیگر نیز نظرات و باکنش ملت در مراحل مختلف اجرای این تصمیمات از طریق حزب در دسترس حیات مجریه گذاشته شود و از این را رابطه متقابل و استوار این دو تأمین گردد تشکیلاتی که بدین ترتیب باید سنایه فکری و مادی کشور در آن بچی شود ملیترین تشکیلاتی است که تاریخ ایران بیاد دارد زیرا این سازمانی است که عموم افراد ملت ایران با حفظ همه آزادیهای فردی و اجتماعی خود در آن شرکت دارند رسالت اصلی حزب این است که یک مکتب بزرگ آموزش سیاسی و اجتماعی و فلسفی البته جنبه فلسفی انقلاب و نب به معنای اهم آن باشد و روحیه اجتماعی فکر کردن و اجتماعی بودن را جایگزین روحیه انفرادی سنتی سازد که یکی از آثار دوران فودالیست و باید در جامعه پیشرو امروز ایران در صورت افراطی آن از میان برود عذابی که پیش از 28 مرداد 2512 وجود داشتند، به خصوص در زمانی که کشور در اشغال بیگانه بود متاسفانه یا برای تأمین مساله بیگانگان و یا برای مقاصد خاص و معینی که جنبه موقتی داشت ایجاد شده بودند و در هر دو صورت ریشهای در میان ملت ایران نداشتند علت از میان رفتن آنها نیز همین بود که چون با منافع خارجی آمده بودند با همان منافع نیز می رفتن و یا چون مقاصد خاصی آنها را به وجود آورده بود همان مقاصد نیز به عمرشان پایان می داد احزابی که بعد از 28 مرداد به وجود اند البته جنبه کاملا ملی و ایرانی داشتند ولی چون با پیروی از شیوه غربی ایجاد شده بودند در سیستم حزبی کشور یک گروه در اکثریت بودند یعنی دولت را در دست داشتند و گروه دیگر که اقلیت را تشکیل میدادند با آنکه مسلما بسیاری از ایرانیان پاکدل و میهنپرست و خوشفکر جز آنها بودند از شرکت مؤثر در کارهای سیاسی و اداری کشور دور می مندن. شاید چنین بعضی برای جوامعی که سیر تکاملی خود را به صورت تدریجی و منظم در مدتی طولانی انجام داده اند قابل قبول باشد ولی از نظر جامعه ما که در سیر شتاب آمیز پیشرفت خود به بحریگیری از همه نیدوها و تمام استعدادها و استفاده از کلیه امکانات و منابع انسانی خود احتیاج دارد یقینا قابل قبول نیست و نمیتوان پذیرفت که بسیاری از افراد برجسته و صادق و صالح به دلیل عدم عضویت در حزب اکثریت از شرکت موثر در انجام وظیفه بزرگ سازندگی کشور محروم بمانند با تأسیس یک حزب واحد ملی به تمام گروهها و افراد از هر طبقه و با هر طرز فکر و صدیقه و روی فرصت شرکت در مسابقه شایستگی در شرایطی کاملا مساوی داده شده و همه مشاغل و مقامات سیاسی و اداری مملکت در اختیار عموم قرار گرفته است بدین ترتیب اکنون دیگر تنها شرط موفقیت هر فردی در احراز این مناسب لیاقت و استعداد و علاقه و پشتکار اوست